ранок розпочався всім доброго ранку всі чули да чули дуже гучно дуже гучно було наша Дашка ніколи не лякалася сьогодні прибігла ховатися до мене Буся залізла Буся залізла зарилася скрізь де тільки могла бачити між ящиків між заховалася Зразу почали телефонувати всім, тому що всі ж, хто на роботі, в основному побігли всі на роботу. Друг до друга дзвонимо, чуємо, що воно бехкає вгорі десь над нами. Давай дзвонити, узнавати, як. А, оказалося, зв'язок пропав, не могли друг до друга дозвонитися, можливо, люди всі телефонували друг другу. Ну так, бехкало дуже гучно. Всім хорошого дня, всім миру та життя.